Que esperar que els faci de nit i que somiar per trobar el sentit. Avui t'he vist al teu posat però no era més que un somni. Res no m'has dit, m'has ignorat, tens poc que tots retornin. Un sentiment mai oblidat que porto Si ara ja no estàs a mi Entra penes, focus i alcohol Potser em mirar, però em sento sol Recordo que hi has nens, menjanos a la cala La copa d'Aurugal i la teva mirada de les estrelles, la brisa salada Recordo que eres la més maca de tota la cala Recordo despertar i dimmig per la finestra Ara t'ho que aguantar fins que passi la tempesta Acorda d'alcohol ni tampoc la festa Segueixes amb el meu cap, nena tu no com la resta Vull la vena com un Rolling Stone Que la meva vèria va arribi tot el món Que la gent del que ja no som I tenen el rinc per guanyar-me no. Ja estic despedida no t'es les pues llaves de bastel s'apagar. Futur i ser s'estàn la, la passió Recordo veure't a l'escala, mirant cap al terra i la cara mullada. I ara la mirada que tot s'acabava, les que per dins el cor es trencava. I ara doncs top, sé que puc amb tot, sé que no estaràs quan arribi al top, portant les penes amb un altre got, sé que en aquesta vida no puc tenir tot. En vull frenar-me per recordar-te, però si paro no podré olvidar-te, no vull tenir que tornar a trencar-me. Ja, no que no tornar a olvidar-te. Ja falta menys, arriba la nit el meu temps per sortir del mollit. Només un gest amb els teus ulls, sabré si tu em pots veure. Encara que sigui un rebuig, amb algú he de creure. Aquells moments, per uns instants, també els vull. Nah, nah, nah, nah